Především studium cizích jazyků, angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, ale také matematika a sport. To jsou hlavní studijní pilíře, kterými se profiluje Základní škola SNP v Hradci Králové. A na jaký jazyk se pedagogové nejvíce zaměřují? V prvé řadě na výuku anglického jazyka, který učíme od první třídy a to tak, že děti mají angličtinu čtyřikrát týdně. Potom přibude od páté třídy u některých a u všech od šesté třídy druhý cizí jazyk, který nabízíme poměrně široce, protože máme zde francouzštinu, španělštinu, ruštinu a máme také němčinu, takže si děti mohou vybrat z těchto čtyř cizích jazyků. Díky propracované výuce jazyků má škola vysokou prestiž. Velkou devízou jsou hodiny s rodilými mluvčími, kde děti procvičují svoje jazykové schopnosti v praxi. A proč se rodilý mluvčí rozhodne učit na české škole? For two reasons. The uh, first reason is that my husband, manžel, is uh, Czech, so I moved here to the Czech Republic. And uh, the second reason is that this is the best school for languages in uh, this area. Nejsou to ale jenom cizí jazyky, kterým se škola intenzivně věnuje. Tak my se z těch výukových cílů zaměřujeme také ještě na matematiku. Snažíme se zohlednit ten fakt, že děti, které budou absolvovat naši základní školu, budou zatím, pokud se legislativa nezmění maturovat z matematiky. Takže se snažíme v některých případech hodiny půlit a motivovat děti prostřednictvím různých soutěží, tak aby rády počítali. No a to, tím třetím pilířem, potom, kterému se věnujeme, je také sport, protože si myslí, Víme, že ta česká populace současná potřebuje dostat podnět už takhle z kraje svého života, a tím samozřejmě, tím samozřejmě můžeme zaručit, že pokud vznikne takový návyk, tak to dítě u toho sportu zůstane. Škola nabízí i řadu volnočasových aktivit. V těch kroužcích nabízíme fotbal, florbal, volejbal, basketbal, řadu různých tanečních aktivit, jako je zumba nebo i gymnastika a dále se pak v tom volnočasovém bloku zabýváme i věcmi, jako je třeba Řezbářství, keramika. Dále děti chodí pochopitelně na rozvoj těch cizích jazyků, takže jsou tady kroužky, které se zaměřují na konverzaci z Němčiny, z Angličtiny. Velkou pozornost tady věnují i relativní novince finanční gramotnosti a zaměřují se na všeobecný rozhled žáků. Nahodili jsme se žáků zeptali, co jim říká například příjmení Petrov. Vybaví se mi významný zakladatel firmy Petrov známý po celém světě, zakladatel firmy pro klavíry a pianina. Jeho klavíry a pianiny si hlavně kupují v Ázii a v Německu. Rodina, která založila tady tu továrnu na, na ty piano a pianina a mají tady taky muzeum a pořádají tam různé koncerty a tak. Navštívila jsi někdy třeba to muzeum nebo byla jsi blíž tomu Petrofu jako takovému? Jo, jednou jsme tam byli na koncertě. Základní škola SNP nabízí dětem z větších dojezdových vzdáleností také možnost už ráno a v odpoledních časech využít služeb družiny a také školní knihovny. Škola má v současné době 27 tříd a vzdělává se tady téměř 700 žáků.